Adrian Nesta se intervine în scandalul zilei, guvernul nu este obligat să se consulte cu presubliniere dintele. Adrian Nestase intervine în scandalul generat de refuzul premierului Diorica Dencil de a participa la consultările cerute de presubliniere dintele Claus Iohannis. Postul premier PSD ia o explicație din 2014, destinată pe vremea respectivului Besescu. În urma cu patru ani, într-o altă situație, am explicat pe blog sensul articolului 86 din Constituție consultarea guvernului. Am făcut atunci lucrul asta pentru Traian Basescu. Fac același lucru probabil tot atât de inutil pentru Claus Johannes. Am dat si un argument de autoritate opinia unui bun specialist în drept constituțional, fost consilier prezidențial al lui Basescu, Stefan Deaconu. Adrian Nestase pe blog. Aceasta, consultarea guvernului, Nere, este, în mod evident, o posibilitate pe care presublinierea din o are într-o astfel de situație. Este îns guvernul obligat să dea urmare unei astfel de cereri. Pentru răspunsuri la aceste întrebări, am preferat să citez din studiul profesor. Stefan Deaconu, fostul consilier al lui Traian Vesescu, din volumul coordonat de I. Muraru Subliniere I.S. Constituția României Comentarii pe articole C.H.B.C. 2008, pagina 810 la 811 Textul constituțional se referă la consultarea presublinghiere dintelui cu guvernul doar ca la o posibilitate pe care presublinghiere dintele o are. Această consultare nu este obligatorie. Ne fiind obligatorie, înseamnă ce nu se poate angaja răspunderea presublinierei dintelui în cazul în care acesta nu se consultă cu guvernul. Prin consultare se încelege atât posibilitatea presubliniere dintelui de a cere pererea membrilor guvernului asupra unor probleme de interes național, cât sublinierei solicitarea unei opinii guvernului bazată pe date sublinierei informații pe care numai acesta le decine datorit întregului său aparat administrativ pe care l-are în subordine. Prin consultare nu se poate considera o imixtiune a presubliniere dintelui în activitatea guvernului. De altfel, textul constituțional prevede dreptul presubliniere dintelui de a se consulta cu guvernul, dar nu sublinierea e acestuia de a răspunde solicitrii presubliniere dintelui. Consultarea Guvernului de cetre presubliniere dinte poate fi făcut fie prin participarea presubliniere dintelui la subliniere din cele Guvernului sublinierei în cadrul acestora se consulte membrii Guvernului cu privire la problemele urgente sau de important deosebite ale statului, fie prin adresarea de scrisori cetre prim min subliniere trup. Mai scrie fostul premier din perioada 2000-2004.